ددی ددی اه،, آه کارنامم اومده اه، همه نمراتم هم خراب شده ریدم ببریم برام PS5 بخریم چی؟ ساکت شو ببینم پسر نادون ریدی آبم خطه همه شو تجید شدی که آه چه وزشه ددی بریم پیس فایف خفشو برو تو اتاق تا نگفتم بیرون نیا دیبا همه مرزوی دان ما ان زویدیم چه وازشه من نمیخوام درست بخونم به تی داره این باجی جدید داره به بزن ببینم چطوریه عمره دادیم آقا جون سلام سلام <تصفيق> مجدگونی بده مجدگونی چی؟ ریاضی بیت شدم <تصفيق> آه؟ چی؟ اه، اه. تو بی خود کردی بیس شدی؟ چرا آقا جون؟ باید صد می شدی پوفیوز آقا جون صد نمره کسا نداره همیشون ببینم شد شبا... تو اتاقت امشم هم از شام خبری نیست <تصفيق> آخه آقا جون من کسا اتاق ندارم چی؟ چی؟ شما رو تو زیر زمین نه نه نه خواهش میکنم نه نه نه نه زیر زمین نه قبول میداد دفعی بعد صد بشم خواهش میکنم آه چی؟ تو که گفتی صد نمره نداریم چجوری میگی بگی صد میشم ها؟ بگه اینجا بابا آخ. آخ. آخ. آخ فیوز یه ای هفته اینجا میمونی حالت میاد سر جاش خدا